Soha senki nem volt mellettem Boldognak tűntem, belül szembertem Családban sokan engem elengedtek Azt mondják, ez a kölyök mentetlen. sajnálom, nem tudok, csendesebben Üvöltök sajnálom, nem tudok, csendesebben Soha senki nem volt mellettem Boldognak tűntem, belül szembertem Családban sokan engem elengedtek Azt mondják ez a könyök, menteteltem Hívőtök, sajnálom, nem tudok csendesebben Hívőtök, sajnálom, nem tudok csendesebben Ez a könyök, mindig mondok elő, menekül Hívőtök, nem, nem, nem, nem, nem tudok csendesebben De a végén mindig ötel nem tudom ki vagyok, elveztem csúsznak az italok, nem tudom mi van velem, talán el rajtam a lelkem. Évek óta egyedül megyek, soha senki nem fog. Kihasználnak Azt figyelik hova tehetnének Jobdájva Megszoktam ez az élet Egy bak játszva a vadász vagy járgy De az öt aki döntesz Menekülök a gondok elől, lesz könnyebb Mint hogy a szememben nézés Hogy jön a könnyem, igen gyenge lettem Lelkileg nyúj hozzám a testem ideg néz, a szememben honnit látsz Ezek vagyok mindig a gondok elől menekül De a végén mindig a teszély összembe sült Nem meg az idő szép, lassan a magánnyal legyesül Soha senki nem volt mellettem Boldornak tűntem, belül szenvedtem, Családban sokan engem elengedtek Azt mondják, ez a könyvők mentetetlen Üvőtök, sajnálom, nem tudok, csendesebben Ívőtök, sajnálom, nem tudok, csendesebben Soha senki nem volt mellettem Boldognak tűntem, belül szenvedtem családba sokan engem melegettek Azt mondják, ez a könyök metedetlen Üvöltök sajnálom, nem tudok csendesebben Hívörtök, sajnálom, nem tudok csendesebben